Východy, majový a gacaváňa, dievčina prichodí. Prestaň už milovať, nech odevaj večer vonku, môžeš opanovať. Na lásku to posti bol sa aj zelený A